The Matrix has attacked me. من بعد الهجوم اللي تعرض اندرو تيد من الماتريكس بالمقابله والوثائقي اللي شوه السمعه ديالو اليوم مداور والمسؤول لهاد هذا دخل في حاله الدور لمكنتش عارف القصه ديال مشكلات اندرو تيد والوثائقي ومع الصحافي مات تبع الفيديو نشرح لك كل شيء السلام معكم الماسك الياس ورجعت لكم في فيديو جديد هذه الحلقه الثانيه من سلسله التوين في هذه السلسله كنهضرو اغلب المواضيع والاحداث اللي كتصدر العالم حاليا فالحلقه الحلقة افترض انك عارف شكون الاندروتيد وبلي تسجن قبل ربع شهور متهومه خاطئه وخرج براءه الا ما كنتيش عارف هادشي وهذا الفيديو جاب دعم كبير حطيت لكم فيديو طويل كيشرح القصه من الاول حتى اللخر في القناه قبل سجن الاندروتيد تاقب واحد المودع سميتو مافيو شير اللي معروف ب تابع وكاله فايس نيوز العالميه عقله تسميم مزيان خلاه اندروتيد صور وثائقي على حياتو ولكن قبل ما ينشر الوثائقي اندروتيد تم الاعتقال ديالو بتهمه الاختطاف والتجاره بالبشر The Matrix. سنة الهجوم دياله. What can they put you in jail for? How ignorant are you to believe they need a reason? You believe it's fair. You believe I can get a lawyer and prove myself innocent. That's not how it works. They decide you're guilty long before and they find a reason why. And it doesn't matter what you do about it, you will pay the price. It's not fair. None of it is. واحد النقطه بغيت نشرحها لكم اندروتيد من نهار بان هو تيدواله حقائق اللي كتخليك تحل عينك على العالم باش ما تبقاش داك الشخص اللي مسابد وكتحكموا فيك كيف ما بغاو باش نشرح تشوف واحد الفيديو ديال نظريه الدماطريكس نخلي ليكم في الوصف هنا اندروتيد تسمى الناس والسلطات اللي كتحاربوا بالماتريكس. حيت ما باغيش الناس تحل عينها على الواقع وكيبغاوك تبقى نتا هو نتا وهذا القديم كتب سمى الفيلم ديال الماطريكس فاش البطل كتشاف فهاد العالم مزيف وقدر يفيق كاين واحد المنظمه بغات تخلص منه باش ما الفوضى في داك العالم الوهمي ويخلي الناس كيف ما هما وهنا اندروتيد كيشوف راسو هو لينو نكملوا الفيديو من عندما اندروشيت دخل السجن من طرف الشرطه الرومانيه وكادت فايس استغلت انه في السجن وما يقدر يدير والو وشدوا داك الوثائقين اللي كانوا يصورو معاه اللي كان مفروض انه كيدوي على السيره الذاتيه ديالو لا ولا كيشوه السمع ديالو اذا غدروا به وماشيراتش بوحدو تلعبوا باللقطات ديال الفيديو بدو كيبينوا متوتر من الاسئله اللي كيطيحوا وتشد الشخصيه ديالو اللي ديما كنشوفوه كيدوب واحد اللي كبيره ولكن اندروشيت البراءه ديالو ولات كتبان تدريجيا وخرج من الحبس بمليقهه جبريه وهنا غيبدا الانتقام ديالهم حيث انه ما يرحمش اللي خانتيق ديالو فرشر على حسب ديالو انه يدير واحد وثائقي ضد وكاله فايس والمذيع في وقال بلاً الا جابت ها التغريده هاذي 20,000 ريتويت هينشر الوثائقي. وها التغريده حصلت على الرقم هذا بوحد الوقت قياسي ونشره الفيديو اللي فيه تقريبا 44 دقيقه بدا انه كيشرح كيفاش دار المقابله وتلاعبت وكاله فايس بالاجابات ديالو. Nobody believes them. Bombs their reputation even worse. واهم بارتي في الفيديو هي بارتي ديال الانتقام للوكاله والصحفي مازن حيت عيط عليه كيطلب منه السماحه انه دياله باش جديد كاعرف في الجانب الاخر دياله وخلا كيطلب فيه ويعاود ويطلب وهنا اندرو تي مع شرط انه يجيب لي باكيه فخمه ديال ديال انه مقابله I'm a box of chocolates. And I'm convinced I don't know if he comes to the picture and he's connected to the whole day. He says to And to to the massage. And the camera and Geek! Geek! What a dork! Imagine being, imagine going to school as a kid. Okay. And then was like, you're a geek. You're a nerd. Okay. You're a dork, and then you grow up, and they were right. I That's Matt Shay's reality. فمن بعد الوثائق القديه الشركة ديال فايس علنت الافلاس ديالها بسبب المقاولين المشاركين وخانت يقاد المتابعين ديالها تيد نشرت الريد قال تم تدمير فايس والطو جاي على وكاله الماتريكس اللي باقين والصحفي مات اللي كان مسؤول على تشويه السمعه ديال أندرو تيد واحد الحاله يرتل حيت انا رد على حساب ديال تيد وقال تنوي نعطيك الفرصه اللي تستحق حتى رديتي عليا بهاد الوثائق السابقه اللي كتبغي دير معايا مقابله عن طريق وكاله بي بي سي ما كاين ما بغيتي في ما بغيتي تقدر تسول اي حاجه ما من الكلام ديالو غتعرفوا انه نادم هو الوكاله على أديد الاندرويد وكيحاول يخبي هذا شارك معنا الراي ديالك في التعليقات كان هذا الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف نتمنى اذا وصلتي حتى لهنا وعجبك الفيديو تخليتي اشتراك حيتا لو خرجتي تقدر تكون هذه اخر مره تشوفني في هذه القناه هذيك، خلي تعليق زوين وخليتكم على خير تهلاو Uh, I don't know. I never count it. I am not really a math guy.